Hola, sóc en Ramon Pavia, i si esteu aquí vol dir que esteu interessats en Toolbox. Uh, el passaré a presentar breument què és, aquesta, què és aquesta plataforma, fent un repàs per les persones que ja el coneixeu, i si no el coneixeu no heu, o no n'heu sentit mai a parlar, o senzillament us l'han recomanat perquè diuen que està molt bé, us passaré a presentar quines són les principals funcionalitats i, i possibilitats que té, que té Toolbox, que té aquesta eina. A continuació, us presento la seva pàgina principal i a partir d'aquí us faré una descripció general de tot, tot, tot, tot, tot el que podeu trobar. Molt bé. Aquesta és la pàgina principal de Toolbox. La pàgina principal de Toolbox està dividida en, en unes seccions principals. Les, les anem a conèixer a poc a poc. Llavors, dir-vos que Toolbox, eh, per mi, és un dels recursos més versàtils i multidisciplinars que ens podem trobar actualment dins a l'àmbit educatiu i és una eina idònia per treballar tant en, en entorns presencials com en entorns eh, virtuals. Eh, molt adequat en aquests dies que estem vivint. Bé, el principal objectiu que té Toolbox és oferir eh, continguts educatius i formatius als docents de tots els nivells i les disciplines. Llavors, eh, s'ofereixen per què s'ofereixen? Doncs perquè l'intocent el pugui utilitzar en dispositius mòbils. Mm. Tota mena de dispositius mòbils. Eh, no ens restringim només el concepte de, de telèfon, sinó que a part del telèfon eh, podem posar tauletes, Chromebooks, etcètera. etcètera. Ah, a l'apartat d'aplicacions que tenim aquí molt bé, eh? a l'apartat aquí de les aplicacions hi podem trobar eh, més de 1.000 aplicacions per dispositius, pels principals sistemes operatius. Eh? Veieu aquí Apple, Android o Chromebook. Deixeu, em permeteu que me'n vagi a Apple, que és el sistema que, que conec millor. I a partir d'aquí, treu-vos-en, eh, no, com funciona, que veureu que és molt fàcil i intuïtiu. Veieu que la pàgina està dividida en aplicacions, són unes caixetes on hi ha les aplicacions i dins de cada aplicació em vaig, per exemple, aquí al Canva, dins de cada aplicació podem trobar les valoracions eh, que han fet qui ha fet aquestes valoracions? Eh, les valoracions que han fet els docents i aquí és un dels punts forts que té Toolbox perquè les valoracions no estan fetes des de botigues virtuals interessos comercials, sinó que estan fetes a partir, és una, el que jo dic és una valoració de, de proximitat. Està fet a partir del criteri dels vostres eh, companys. Això és un, és un, opino jo que és un valor afegit molt clar. Molt bé, a dalt de tot, trobem eh, la informació general sobre aquesta aplicació. Veiem que ha rebut una nota de 8,9, que no està gens malament. Per tant, de, per part d'11 avaluacions que es corresponen amb el nombre d'avaluadors. I hi ha una experiència relacionada, una proposta didàctica específica relacionada amb Canva. Això de la proposta didàctica de l'experiència us explico d'aquí, si em permeteu, d'aquí dos tres minutets quan acabi d'explicar-vos el tema de les, de les avaluacions. Molt bé. Si entrem aquí, veiem totes les valoracions que han fet els, els, els professors. Me'n vaig amb aquesta en particular. Veig que hi ha una descripció, aquest senyor em presenta, em diu quins són els punts forts i els punts febles d'aquesta aplicació, del CAMBA en concret. Hi ha una nota numèrica sobre quatre aspectes diferents. Hi ha una catalogació d'aquesta aplicació amb unes etiquetes predeterminades que ja ofereix l'entorn d'avaluador. Qui pot avaluar? Pot avaluar qualsevol persona, qualsevol docent amb correu ixtec que s'hagi registrat a l'aplicació. A partir de que tens el registre et pots registrar i ja pots començar a, a valorar. No has de fer cap curs. No, no, no. no. Directament confiem en el teu criteri, confiem en, en, en, el, en els teus coneixements perquè puguis començar a valorar i compartir i una valoració amb tota la comunitat docent Toolbox. Eh, hi ha una pregunta que es fa sovint que és, a veure, és, jo no vull valorar, jo només vull consumir Toolbox perquè opino que no en sé prou, que hi ha persones que tenen més criteri que jo, molt bé. Doncs sí, és, si vols consumir Toolbox però no vols... Eh, Formar part de la comunitat pròpiament d'avaluadors, també ho pots fer-ho. Llavors no cal ni registre. Recomanem que ho registreu, però si no voleu valorar no cal que registreu tampoc. Però això, si, us voleu, si voleu exercir el dret de valoració, registrar vos Registrar-ho és, és molt fàcil. Tenim aquí, registre, aquí dalt de la pantalla, ja està. Molt bé. L'altra secció principal eh, que podem descriure són les col·leccions. Què són això de les col·leccions? Les col·leccions són, a veure que accedeixi a la pàgina, bon, les col·leccions, aquí s'estan carregant. Les col·leccions són grups d'aplicacions per facilitar la, la, la cerca. No? Ens imagineu que busquem, tal com ens diuen, mira, aquí hem trobat aplicacions refrescants, aplicacions més d'estiu, doncs anem en aquesta secció i trobarem una col·lecció que està feta des de l'administració de la plataforma de quines són unes apps que recomanen i se li ha posat el nom d'apps de, d'estiu. I podem trobar eh, tot tipus de col·leccions, des de col·leccions de matemàtiques, narrativa digital, creació musical, programació, etc. Totes les aplicacions que hi ha a Toolbox es poden organitzar en aquesta secció de col·leccions. L'altra secció interessantíssima està, són les experiències. D'acord? Aquestes experiències... Eh, són propostes que els docents realitzen a la seva aula, realitzen amb els seus alumnes i, tenen, eh, eh, la, i volen que tingui una projecció o senzillament volen compartir aquesta proposta perquè consideren que és bona i la volen compartir amb altres membres de la, de la comunitat. Eh, està molt bé. Eh, si accedim a aquesta secció, doncs, podem eh, veure com es fa servir la, la realitat virtual en un centre per evitar l'assetjament escolar. Eh, com podem dissenyar un chatbot amb els nostres alumnes. Com podem eh, pautar els progressos en un videojoc doncs, per aprendre a tocar la guitarra. Vale? Com promoure la lectura a través de YouTube. Eh, si accedim a una d'aquestes propostes, perquè veieu quina és l'organització que té, veieu quins han estat els autors d'aquesta aplicació, aplicació, perdoneu, d'aquesta proposta, eh, hi ha una síntesi de la proposta, hi ha fotografies que s'han fet, quins són els objectius, hi ha un pas a pas, on es descriu eh, doncs, quines són les etapes per portar a terme per implementar aquesta proposta, hi ha observacions i, si han unes referències externes, ja siguin tutorials, ja siguin vídeos descriptius, ja siguin programacions, qualsevol documentació que el docent creu convenient que us pot ajudar a tirar endavant la mateixa, eh, la mateixa proposta. Eh, hi ha una secció d'avaluadors. La secció d'avaluadors és, és per conèixer-nos una mica tots plegats els que formem part de, de Toolbox. No? Llavors, en aquesta secció d'avaluadors ens trobem eh, totes les persones que formen part d'aquesta comunitat. A partir d'aquí... Ai, que no em busca ara... Ah, aquí ho tenim. A partir d'aquí podem trobar... Eh, podem buscar els avaluadors que intervenen a Toolbox i quines són les avaluacions que, que, que han realitzat i quines experiències han estat treballant. Per últim, us presentaré l'última adquisició de Toolbox, que és el que és el blog. En aquest blog serà un recull d'articles relacionats amb tot el que és el món de les tecnologies digitals, eh, els dispositius mòbils, tot, tot, tot, tot des de l'òptica de de l'àmbit educatiu. Molt bé, sembla que no em queda res més a dir de Toolbox, senzillament que hi entreu. Eh, toolbox.mobile.worldcapital.com eh, Ho trobareu escrit en algun lloc o en algun enllaç. Si teniu algun dubte, ens envieu un missatge a toolbox.xtec.cap D'acord? Eh, qualsevol dubte. Com registrar-vos, eh, quin tipus d'aplicacions puc valorar, que són totes les aplicacions que vosaltres considereu que es poden aplicar en, en educació. I bé, us respondrem al vostre correu, us atendrem. Uh, res més. Eh, per acabar, us deixo amb un, amb un webinar que es van registrar fa uns dies amb uns usuaris de Toolbox. Eh, on comenten aspectes que jo crec que són interessants perquè conegueu encara de més de prop com funciona i, i què és exactament aquesta plataforma. Eh, moltes gràcies per escoltar-me, moltes gràcies per, més que escoltar-me per veure'm i, i espero que ens puguem conèixer i veure aviat per, per Turbops. Eh, moltes gràcies. Benvinguts al, al webinar sobre, sobre Toolbox. Uh, aprofitem uh, aquesta edició d'aquest webinar doncs, per presentar a uh, Toolbox als professors, als docents que no ho coneguin i també per refrescar la memòria a tots aquests que han estat usuaris i ho tenien una mica oblidat. Uh, per presentar-vos l'eina avui tenim els uh, finalistes dels Mobile Learning Awards. Els finalistes del Mobile Learning Awards eh, el que fan és penjar les seves experiències a Toolbox. Toolbox, recordem, que és una plataforma on els docents poden penjar valoracions d'aplicacions i poden també penjar la seva experiència una proposta docent i explicar-la pas a pas perquè la comunitat docent la pugui conèixer i la pugui explicar. Eh, Tenim entre nosaltres l'Abel i la Mònica, que són els professors, de, són docents de, de l'Escola Santa Eulàlia i tenen la, bueno, van, van, van participar en el concurs de, dels Mobile Learning Awards i van pujar la seva, la seva experiència. Ens en podeu fer 5 cèntims de quina és la vostra experiència? Bé, bueno, el nostre projecte el, el vam penjar al Toolbox i bueno, nosaltres som bastant novells en la plataforma aquesta, no? però la van descobrir a través d'això, d'aquesta no? edició dels premis. El nostre projecte es diu 360 Bullying en els seus ulls i bàsicament el que treballàvem era la tecnologia del de 360 i va néixer a partir d'una subvenció que van rebre per comprar equipament, que bàsicament no és molt car, però ens donava l'oportunitat de tenir una càmera 360 i unes ulleres per poder visualitzar. I llavors vam treballar molt la part innovadora de, de la tècnica. Us recordem que nosaltres el nostre projecte està, es va fer en, en formació professional amb alumnes del, del cicle formatiu de grau mitjà de videodisió que hi okay, són. So. Llavors treballàvem la tecnologia 360 i el primer projecte va ser a través de era un, un tour virtual sobre el, el, el patrimoni arquitectònic de Terrassa. Després d'aquesta primera experiència, van pensar com li podem donar continuïtat al projecte i sobretot van pensar doncs, podem fer experiències immersives. No? Però a més van pensar també que, què podríem fer que tingués doncs, això no? una, una projecció social no? i també sobretot que fos un aprenentatge significatiu per als alumnes. I van pensar en el tema del bullying. No? I a través de, de, del, del centre que teníem un equip de Waiters, que són adolescents de l'ESO que es dediquen a, a, a formar i a mediar en conflictes de bullying, tots van pensar com li podem donar voltes a això i barrejar una miqueta amb la tecnologia 360, el no, que estaven fent. Llavors van pensar també guions, idees, i això doncs, ho van treballar amb la Mònica, que potser ho pots explicar millor, no? Vam coordinar també amb, amb el mòdul d'anglès tècnic que han de fer l'alumnat de, de grau mitjà, Llavors, per una banda, ens ha donar oportunitat per treballar tot un vocabulari bastant novell, perquè la tecnologia en si és, és, bastant, bueno, és bastant actual, però a més la narrativa immersiva ens donava al peu a tractar el tema de l'assetjament entre iguals amb moltíssima profunditat. Perquè no només era posar l'alumnat com a centre de l'experiència, o sigui, la, la narrativa immersiva fa que tothom visqui l'experiència en primera persona. Llavors, el guió que vam fer és que la persona que es posa a les ulleres és la persona satjada. Però també et dona la, la, la, o sigui, la possibilitat d'observar com reacciona tota la gent al teu voltant. Perquè no és com una pel·lícula que només tens una acció. O si sigui, La realitat immersiva, tens moltes coses al voltant i tu com a espectador et vas girant i vas escollir una mica la teva narrativa. No és exactament un, un videojoc, però està molt més obert. Llavors, això a mi va donar moltes possibilitats no per tractar el tema del bullying sempre com víctimes, sinó per preguntar qui pensava que havia sigut testimoni de bullying i no havia sapigut eh, reaccionar o donar suport o ajudar en algun, en algun moment. Llavors, no sé, jo això, crec que això ens ha ajudat moltíssim. Molt bé, moltes gràcies per presentar l'experiència que veu. vau pujat a Toolbox i us va donar l'oportunitat de ser finalistes dels Mobile Learning Awards. Tenim també l'Eulàlia. Hola, Eulàlia. Hola, Eulàlia. Oh, l Eulàlia, l Eulàlia. de l'Escola Puig de les Cadiretes de... recorda'm d'on d'Ai de... Augustera. Perfectament, recordeu. Doncs, Eulàlia, si vols fer cinc cèntims de, de la teva experiència, de la teva proposta didàctica que tens posada a la plataforma, endavant. Jo, al contrari de, de l'Abel, ja sóc vella coneguda de Toolbox. Fa cosa de 5 o 6 anys que ho vaig conèixer. Um, la meva experiència és, és una gamificació creada amb els alumnes de segona primària, o sigui, nens i nenes de 7 i 8 anys, la qual cosa ha suposat tot un repte, perquè normalment els alumnes d'aquesta edat són nens això de... Mm, receptors de, de, de creacions mòbils. No són normalment creadors ells d'aplicacions mòbils, però realment mm, ha sigut tota una experiència molt satisfactòria. Uh, han creat una gamificació destinada a les seves famílies en què posaven en pràctica, tant ells com les famílies, tots els coneixements que havien adquirit en un projecte interdisciplinari. Havíem treballat els els serveis públics del, del municipi i van crear tota una gamificació en què s'havia de, de resoldre una emergència, qui ens ho hauria dit? Una emergència sobre, sobre això, un atac que hi havia hagut i com, com ho resolem. I va acabar sent això, una gamificació en què es va barrejar robòtica, realitat augmentada, codis QR i tot creat per criatures de 7-8 anyets. I la veritat és que estem molt satisfets. Sembla molt, molt engrescadora tant una proposta com l'altra. També tenim a l'Helena. Hola, Helena. Hola. Què tal? Eh, Helena és docent de l'Escola Calípolis de Tarragona. No de Tarragona, de... De, de Vilaseca, de la Pineda. De Vilaseca. Perfecte. Don si ens pots fer 5 cents, si et si pots explicar, pots explicar tot això una mica la teva experiència, la teva proposta, de què va exactament. Sí, la, la proposta de Ui, ara se sen doble, no? O no? Ara s'entove. Vale. La proposta de l'Escola Calípolis es diu Genius Hour, que és un, és, és un, una, un projecte de design thinking, on els, els nens començarem amb aquest llibre, que es diu que, que em em amb una idea que comença amb, quan una cosa et té al cap no? i no saps ben bé estar-hi i va rondinant i vas passejant-la per tots els llocs i cada vegada es veu gran. No? I llavors al final és quan dius, bueno, l'he de fer realitat perquè això ho porta al cap i sempre, sempre està-hi. No? I llavors comencem amb aquest, amb aquest conte i a partir d'aquí ens ensenyen Makey Makey com, com funciona. I tot això en anglès és, és doncs això, perquè aprengui l'anglès d'una manera significativa, que que vegin que té un ús, no? que per a fer el projecte que ells volen l'han de fer servir. I Llavors, Genius Hour és perquè, és perquè estan en grups col·laboratius i, i pensen una cosa que els apassiona, una cosa que els encanta, jo què sé, un, el que els encanta és cotxes, i llavors aquí busquen una problemàtica que puguen solucionar. I llavors aquí faríem ús de, de l'aprenentatge servei perquè llavors, doncs, per exemple, si veuen que volen fer una aplicació, cada, cada grup fa una cosa, una aplicació per a que els avis, per a que la gent gran de la Pineda aprengui a fer pel·lícules. Doncs llavors van i venen els avis i els joves ho expliquen. És a dir, fan, fan tot el recorregut des de que tenen la idea, prototipant el, el, el projecte i tot això, fins que al final tenen, tenen la seva cosa. No? I llavors, per això passarien per les quatre C's que en diuen, no? fan la creativitat, eh, es comuniquen, col·laboren i, i al final és pensament crític també, perquè és una cosa que no, que no existeix i que ho han de, ho han de crear ells. I bé, bueno, és, és molt bonic. Llavors, moltes gràcies a les tres experiències. Recordeu que aquestes experiències, les tres, les podeu trobar explicades a, a la plataforma TubeBlocks, a part de les aplicacions, que és perquè es coneix el producte més, que són les valoracions d'aplicacions. També hi ha un apartat, cada vegada més gruixut, on hi ha tota una llibreria de projectes explicats per docents, en el qual intenten explicar quina és la seva experiència amb les tecnologies digitals, amb qualsevol tecnologia digital. Quines són les avantatges que hi trobeu a tenir la, la vostra experiència a Toolbox? Eulàlia, tu mateixa. Perfecte. A veure, per un cantó el fet de, de fer xarxa, de compartir amb altres docents la teva experiència i, i que tant una altra persona pugui adaptar-la i a la seva realitat, als, al nivell dels seus alumnes, etc, però on pugui treure profit, i l'altre també és, és que tu estàs donant una mica de visibilitat a la teva experiència i et pots enriquir moltíssim de, de les aportacions d'altres docents. Perquè jo he rebut aportacions d'altres docents que m'ho he dit, i quan feies aquesta experiència havies pensat amb... I dius, doncs no hi havia pensat, moltes gràcies. El fet d'això, de tenir-ho en xarxa, en comunitat, fa que puguis rebre inputs d'altra gent que potser d'una altra manera no els hauries rebut. I certament és... és és molt, és molt enriquidor, aquest aspecte. Molt bé. Coincideixes amb, amb, amb això, Helena? També li veus els mateixos avantatges? Sí, coincideixo molt. A part que tothom pot accedir, pot modificar la proposta no?, i compartir-la, que al final, si tothom compartís una proposta que ha fet a classe que ha funcionat bé, si tots ho féssim, tindríem un recull impressionant de coses i llavors trobo que és, que és, és la, la nostra idea no? de tots els mestres que si, que compartir al final ens porta, ens porta a moltes coses bones. Sí. Com eh, són temps que, que les famílies esperen dels, dels docents que donem molts consells i que els ajudem moltíssim. Com creieu que Toolbox es pot aprofitar des de casa? Uh -huh. A veure, eh, tots sabem això, que els nens estan super connectats tots amb les seves tauletes, amb els seus mòbils, etc etc. Però també és cert que hi ha molta variació d'oferta i que sovint, com a, com a família o com a pares, ens pot preocupar molt de dir a veure, aquesta app amb la que jugarà el meu fill o amb la que interaccionarà, té valor educatiu, pot fer-li servei, no pot fer-li servei. Llavors, toolbox de les famílies és, és com un salvavides. Perquè entres allà i busques a veure l'aplicació aquesta que diu el meu fill que vol, vol fer amb aquests companys, etc. Té servei educatiu? Aprendrà alguna cosa? Té un valor afegit? I allà podràs trobar això. Què n'opinen diferents docents? Quin valor té a nivell educatiu? Però també tindràs anàlisis d'altres aspectes com quin nivell de privacitat hi ha? Hi ha publicitat? Cal registrar-se? Tot un seguit. És de pagament? tot un seguit d'aspectes que, que, com a famílies, són hipernecessaris i que et poden ajudar molt això a treure la part positiva que hi és, i és molt gran, de la tecnologia i de la tecnologia que, això, que tenen a diari aquests, aquestes criatures a casa seva. Perquè, eh, si ens plantegem el paper que poden jugar els dispositius mòbils a casa, com a recurs educatiu, Abel, tu què en diries d'això? Bé, bueno, jo la veritat és que coincideixo bastant amb l'Eulàlia, no? que és un moment únic i, a més, eh, hem de ser bastant crítics en què aporta el mòbil a l'activitat que plantegem. I més ara que estem a casa, no? que estem confinats. No? Llavors, jo, jo penso que hem, hem de mirar molt bé eh, quins espais dediquem, quines activitats eh, pot aportar l'ús del mòbil, no? Jo, per exemple, avui navegant per el Toolbox, he trobat experiències superenriquidores, no? sobretot d'un tema que m'apassiona a mi molt, que és la realitat virtual o, o la, la, la, la, les experiències immersives. No? I jo crec que en aquest moment, és, jo crec que és una oportunitat única per eh, veure realment les possibilitats educatives que té internet i l'ús del mòbil. Esteu a favor de restringir l'ús del mòbil a casa? de posar-li una normativa específica. És un dubte, no? és una qüestió de moltes famílies. Jo crec que en aquest sentit, eh, avui publicava Educat un, una sèrie de recomanacions eh, que també intervenien o havien participat el Consell Audiovisual de Catalunya, no? i parlava una sèrie, sobre una sèrie de recomanacions i, i incidia molt també en els espais eh, de desconnexió digital, que jo crec que també són importants. ¿vale? Sempre podem fer doncs, un ús equilibrat de tot. No? Jo crec que aquí està, està la clau no? de tot. Un dels altres mal de caps molt relacionat amb el que estaves dient, a veure, l'està amb el tema de, de la privacitat. De la, perquè moltes aplicacions, i això s'avisa dins de Toolbox, demanen el registre de l'usuari. Eh, Mònica, com s'ha d'actuar davant aquesta qüestió? El registre lliure, eh, totalat pel per les famílies? Eh, Bé, bueno, és, és, és una pregunta complicada perquè jo no crec que tingui una única resposta, sobretot perquè falta moltíssima informació, tal com a docents com, com a les famílies. Jo el que sí que recomano és ser molt curosos i molt curoses quan els nanos es registren en una aplicació, tant des de casa com quan els docents induïm per una activitat lectiva fer servir una aplicació i després està molt segurs, o sigui, parar molta atenció a quines són les garanties de privacitat, de seguretat que dona aquella aplicació. O sigui, pensem que tot i que hi ha moltes aplicacions que estan fetes amb finalitats pedagògiques i estan desenvolupades amb, amb aquest rèdit, moltes son, tenen, vull dir, tenen un rèdit comercial. Llavors, si l'intercanvi no és monetari amb la compra, el rèdit econòmic és amb, el, amb les dades. Ja no només de registres, sinó totes aquelles dades de navegació, de patrons d'ús, que pot generar una, una aplicació. Eh, clar, això no podem saber. Si és molt difícil, és, és, és complicadíssim. Per això sí que recomano anar molt amb compte. Té molt valor aquestes plataformes que fan com de curators, no? que fan una mica de vigilantes, que et poden garantir que uns mínims estan garantits. Però, sobretot, no, per mi és no baixar a la guarda, perquè al costat d'una aplicació pedagògicament molt interessant hi haurà una altra que, el, bueno, que únicament està feta per això, no? per investigar una mica com interactuen el, les persones. Quan són adults potser no és tan important, però clar, quan som nanos és, és, és, bueno, és, és perillós. Eh, jo a classe intento reduir el mínim, però òbviament hi han algunes que són tan interessants que és, és inevitable. I sempre que es pugui, a formació professional és una mica més complicat, però jo sempre que es pugui a secundària a primària és és promoure molt el software lliure. O sigui, hi ha moltíssimes alternatives de programari lliure, de gent que està desenvolupant coses molt interessants, que poden garantir molt millor tots aquests temes, i a vegades és per desconeixement que no les fem servir. Llavors, jo sí que animo, a, a, com a mínim, a informar-se de què són les llicències lliures, què és la privacitat, quins són els mínims de seguretat que, que pots demanar una aplicació, i anar combinant totes dues coses. D'acord, Mònica, gràcies. Helena. Eh, tornant una mica amb el tema aquest que ara estàvem parlant en, en el teu centre, per exemple, el, el, el paper del, del, del dispositiu mòbil com a recurs educatiu, eh, es fa servir i es percep d'aquesta manera? El, a veure, el dispositiu mòbil com a recurs és, és d'acompanyament. Al final, no? tots necessitem el mòbil per estar en contacte amb els companys, amb els amics i, i amb els nens és el mateix. Ah, és veritat que el, el meu centre, al ser un centre de màxima complexitat, tenim gairebé un 50% que no tenen ni wifi a casa ni dispositius i llavors ara estan intentant des d'ensenyament que molts cols, perquè és la gran realitat de... Mm. De... que estem vivint, poder facilitar-los alguna d'aquestes eines per poder, per poder seguir, encara que siga, per, bueno, per poder seguir les classes, els continguts que, que anem posant. D'acord. Eh, no m'agradaria despedir-vos, eh, sé que ha estat breu, però eh, suposo que eh, hi he pogut exposar i heu donat punts de vista que seran eh, vàlids tant per altres docents com per eh, famílies eh, que hagin anat a parar en aquest, en aquest seminari. No m'agradaria despedir-vos sense que recomanéssiu una aplicació mm, dirigida als més petits de la casa o adolescents. Començo jo? Tu mateix, a veure. <ríe> vale. Doncs, eh, a mi m'agrada molt bueno, el, el projecte ja sabeu, sobre realitat virtual o realitat immersiva, no? i a mi m'agrada molt Cardboard de Google, i sobretot una cosa que s'ha fet molt popular eh, en aquests dies de confinament no? és el fet de buscar un, un animal no? Al, al nostre dispositiu mòbil no? i que podem Google ha implementat els models 3D i podem veure en el, el, el mateix animal no? en, en tres dimensions i té l'opció de veure'l en el nostre propi espai, en la nostra casa, i interactuar una miqueta amb ells. Jo crec que pot ser, una mica, en aquests dies de confinament, una mica divertit, també, i, i també, sobretot, eh, educatiu. Només buscant un animal ja, ja et sortirà el gran... un animal hi ha un llistat bastant gran que Google podeu buscar-lo a internet fàcilment i qualsevol animal que estigui modelat en 3D el pots, amb un smartphone compatible, el pots integrar en el teu espai. Molt bé, doncs l'apuntem. Eulàlia. Bueno, perfecte. Ah. Uh, jo us volia recomanar, sembla que, que l'Abel la i jo estiguem fent aquí propaganda de Google, però l'aplicació que us vull recomanar jo també és de la mateixa casa. Es diu Tuntàstic i per mi és l'aplicació amb majúscules. És una aplicació gratuïta que no cal registre, que és multiplataforma, o sigui, ho té tot, i que és per crear narracions. Aquí, criatures des de d'educació infantil fins a adolescents, Poden crear les seves narracions, els seus dibuixos animats, les seves històries, molt intuïtiu. Tries un escenari, tries uns personatges, apretes a gravar i enregistres tot el teu capítol de sèrie fantàstica que vulguis. Realment, pel treball de vocabulari, pel treball de, del que és una narrativa, etc. És, és ideal. I està a Turbox. Evidentment. <laughs> molt bé. Mònica. Doncs mira, jo doncs, volia proposar una camí en realitat m'ha salvat el confinament amb l'alumnat, tot i que clar, és molt específica de FP, ens greu perquè i és una, una aplicació que fa servir el protocol OSF, que és un protocol de comunicació obert, que nosaltres tenim els nostres alumnes fan, dissenyen i executen espectacles audiovisuals en directe. I avors aquesta aplicació els hi permet amb el mòbil controlar tot el programari que fan servir perquè és un protocol per comunicar-te amb diferents dispositius. Tu controles, en lloc d'estar amb l'ordinador, doncs amb el mateix mòbil vas llençant les visuals. I tot i que això és una mica la formació professional, sí que hi ha un, un, un, o sigui, un projecte molt interessant que jo he començat a fer servir aquest any, que és de la Universitat Politécnica de València, que és el, es diu Sound Cool, com Sound i Cool de Soy Cool. I això fa servir el mateix, una aplicació molt, molt similar per fer espectacles de música col·laborativa. Llavors, estan servits des de teatre, des de tecnologia, eh, perquè bueno, és, és com distribuït. No sé, no, és, és molt interessant. Si teniu una estona, a fer una ullada. Elena, ja per despedir-te, refes la teva recomanació particular. És que és molt difícil escollar una aplicació. <laughs> <laughs> és molt difícil. Però, bé, bueno, jo he escollit Flipgrid, perquè, bé, bueno, sí que és veritat que necessita un registre amb correu, però que també pots acotar el domini del, del centre. Nosaltres fem servir G-Suite per educació i llavors, doncs ho acotem només a arrobaescolacallipolis.com, i només poden accedir els nens. I, bé, bueno, també vam fer un e-twinning amb una escola a Lituània. És, és una plataforma, primer que res, <laughs> És una plataforma per, per, per gravar vídeos. És superintuïtiva i els nens van, poden gravar, poden contestar, poden fer likes i, bueno, al final funciona com una red social, però que està molt controlada amb les funcions educatives que, que necessitem. Bé, bueno, això és una cosa que... És una aplicació que fem servir en el, en el dia a dia i això van fer un eduínicament. Era, era curiós perquè una escola a Lituània, una altra de d'Itàlia i una de Reus, estaven connectats tots amb això i semblava que estiguessin tots al costat dels altres i ara doncs, crec que és molt molt necessari que seria interessant per aquests dies. Brutal, brutal, brutal. Eh, moltes gràcies. Recordeu tots que Toolbox té prop de mil aplicacions diferents valorades per una comunitat de usuaris 2.000 usuaris registrats doscents i us animem encara que no sigueu docents a buscar l'aplicació que vulgueu a remenarToolbox i si sou docents i encara no esteu registrats, si us plau registreu-vos és molt fàcil. A partir de que ho registreu ja podreu començar a valorar qualsevol aplicació i sé que, les famílies eh, agrairan moltíssim que nosaltres, que vosaltres docents, eh, digueu la vostra i valoreu l'aplicació per sobre de qualsevol altre interès comercial que puguin tenir les botigues pròpies de, de les aplicacions. Les aplicacions estan per les plataformes d'Apple, Android i Chromebook. Per tant, ja ho sabeu, eh, xafardegeu per Toolbox, mireu les experiències, que hi ha experiències interessantíssimes i que encara que no la podeu copiar exactament com és experiència, sí que la podeu adaptar a les necessitats del centre i, en aquest cas, a les necessitats de casa. Moltes gràcies i agrair-vos a vosaltres quatre eh, que us hàgiu prestat en aquesta trobada virtual. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies. gràcies. gràcies.